Na no to jsem ale nemehlo, to mi taky mohlo dojít, že žárovka se nemenuje žárovka jenom tak. Žárovka totiž svítí tak, že uvnitř baňky je umístěn drátek, nejčastěji z Wolframu, a ten je pomocí elektrického proudu rozžhaven do bíla. Díky velkému odporu tak vytváří především teplo, tedy žár, ale jako odpadní produkt i světlo. Nevýhodou je že díky tomu je přeměna energie na světlo velmi neefektivní. Existuje však i něco lepšího. Zářivka. Zářivky jsou skvělý vynález. Nejenom, že se o ně určitě nespálí, ale krom toho využívají stavu, který nastává, když elektrický prout prochází plynem za sníženého tlaku. My je dnes známe zejména jako zařízení pro osvětlení ale jak vlastně fungují. Tady máme výbojovou trubici, která je v podstatě to samé, co obyčejná zářivka. Je to skleněná trubice, ve které dokážeme snížit tlak. Na obou koncích jsou elektrody. Jedna je kladná, anoda, druhá záporná, katoda. Když k elektrodám přivedeme elektrický prout, nestane se nic. Dokud je v trubici normální atmosférický tlak, tak plyny mezi elektrodami působí jako izolanty a obsahují jen malý počet jontů – nosičů elektrického proudu. Jakmile začneme vzduch odčerpávat, uvnitř začnou ubývat molekuly plynů a naopak se začne prodlužovat vlnová dráha jontů tak, že se zažehne první výboj. Zatím je jen doutnavý a neznatelný. Postupným snižováním tlaku však nabývá na intenzitě. Tlak jsme snížili z asi 100 000 paskalů. Když tlak dosáhne hodnoty kolem pouhých 15 000 paskalů, rozšíří se výboj na celý prostor trubice a parádně září. Podobně fungují i zmíněné zářivky. Využívá se to také u neonového osvětlení, což je tedy trochu obstarožní záležitost. Ale jedna zajímavost. Neony se dají vyrobit v mnoha barvách. Rozdílné barvy vznikají použitím různých plynů. My zde máme argon, ale dá se použít vodí, neon, xenon a další. Zářivky jsou v porovnání lepší než žárovky, i když bychom určitě nějaké nevýhody našli. V čem ale spočívá jejich výjimečnost? Díky tomu, že není třeba žhavit drát s velkým odporem, dochází k úspoře spotřeby. Velká část energie se totiž skutečně mění na viditelné světlo. No a přitom výbojová trubice začala jako experiment, který prováděli fyzici již v 18. století. Hrádky s fyzikou nám tedy skutečně mohou zlepšit život. Tak si hrajte taky!